Moi! Mä oon Aila. Mä opiskelen onhan täällä palkovaasta Klik rec ryhmässä. Mennään katsomaan teitä. Tällä alkuvuonna me saatiin tehdä yhteistyötä HAM-täidemuseon kanssa. Ja sieltä meidän piti kuratoida teitä. Mä valitsin tämän Turkki Jumalahden teoksen öö, Eli Tässä teoksessa on sammakko vedessä ja siellä näkyy taustalla puutama. Mä tykkään tästä teoksesta sen takia, että siinä on ihana tämmönen asettelu ja kivat viivat. Eee, mä tein siihen vastinparin, jos näkyy mun kissa ja sitten se on meidän potitiet otettu. Mä yritin tehdä siihen samanlaista tunnelmaa ja samanlaisia viivoja. Ja sitten me näin kaikki Tässä on mun vaihtoehtoja, joka on otettu viime kevään alussa Ja ää, Tässä on haudan kivi ja sitten tosi iso ää, Se oli oikeastaan tosi aurinkoinen päivä. Se oli eka päivä, kun meillä oli tämä tunti. Ja sai kuvaa ihan mitä vaan halusi. Mm. Sitten kun mä kävelin tämän haudan ohi, niin mun silmään tuli semmonen tai semmoinen. Ja sitten mä päätin ottaa kuvan. Öö, mun mielestä ne sopii tosi hyvin yhteen, koska niissä on samanlainen, että mulla tuntuu Ja sitten mulla on vielä iksityä jäljellä. Eli tämä on mun työ, Astus Ja, ja me olemme silloin tehtävänä öö, kuvata kollaasi aiheesta liike. Öö, mulla oli ihan maasta ylepäin tota, aiheen keksimisessä, sit mä istuin alas ja kato mun kengiä. Ja sit mä vaan tosi monta kuvaa mun kengistä, koska se oli aina tyttö, mitä mä silloin keksin. Sit mä asettelin tälleen, että sitä olisi kiinnostavaa katsoa, niin mä etin olla siin sinne kerttilaan. Kiitos kun mun kanssa näitä mun ja nähdään joskus. Helele, <lacht> moikka!